το απέξω την ουσία θες Και όταν το χειμάσεις κομπούτσα Καθόλου δεν θα θες Όμως όπως με την κομπούτσα Φινώντας βουλιά βουλιά Θα το δεις yes, Θα το δεις Πάω να πάρω σότα.